Pozdrav, ja sam Aleksander, a ovo je kanal knjigovođa. Danas sam poželao da pričam na polju. Kao što vidite, nalazim se van kancelarije. Jedan od razloga za to je zato što su gotovi završni računi, pa ne moram da budem u kancelariji da radim završne račune. I shodno tome, želeo bih da pričam malo o tome šta su završni računi I to tačno knjigovođa u stvari uradi da bi završni račun ispao onako kako treba. Naime, krajnje uprošćenim jezikom, rečeno na srpskom jeziku, vi ste dužni da platite porez u Iznos, ono, u procentu. Dakle, ako je u pitanju preduzetnik, dužni ste da platite 10% na ličnoj zaradi preduzetnika, ako je u pitanju DO, dužni ste da platite 15% na dobit pa 15% na podelu dividende, ali kada biste platili Na sveukupnu vrednost to bi veoma često premašilo uh, vašu zaradu, dakle, premašilo bi vašo dobit. Shodno tome, knjigovođa najprostijim jezikom rečeno umanjuje vašu porezku obavezu legalnim putem. Uh, često rečenica koju čujem je sledeća, ako radiš sve na belo ili legalno, uh, knjigovođa ne treba. Što u principu... Nije tačno. Knjigovođa dokazuje poreskoj koji zašto ne biste platili 10 dakle, ili 15% poreza na sve što vam je ušlo na račun. Dakle, knjigovođa je taj koji će reći ali postojali su troškovi i zbog toga umanjujemo troškovi i tako dalje i tako bliže. Dakle, knjigovođa dokazuje poreskoj zašto tako malo plaćate poreza. Pritom, knjigovođa se poziva na relevantne zakone. Dakle, kako se zove, postoji zakon o računovodstvo, zakon o PDV, o zakonu o poresko poreskom postupku u poreskoj administraciji i tako dalje i tako bliže. Postoji sijaset zakona i postoji mnogo propisa koje bliže uređuju različite obračune i sve to. I knjigovođa je taj koji će poresko je objasniti zašto vaš porez treba da bude tako nizak i priložiti dokazni materijal u sto, dakle različite bilanse, papirlogije i to i to i itd. i zašto je vaš porez tako mali, to jest nije sve ono što ste naplatili, nego postoji i onaj deo koji ste potrošili a vezani za poslovanje, to jest funkcionisanje vaše firme. I tu recimo bih želeo i da kako se uputim na jednu stvar, veoma često recimo čujem da Bav, kada je u pitanju e, e, poreski tretman paušal da je knjigovodja nepotreban. I, nažalost, to bi tako trebalo da bude. U teoriji jeste. E, trebalo bi da bude da kada izaberete poreski tretman koji nije vođenje knjiga, da to apsolutno podrazumeva i da vam ne treba ni knjigovodja ni računovodja. I, U praksi, nažalost, izgleda za nijansu drugačije, u praksi, čak i pa u šalcima, je veoma često potrebno knjigovodđa. Jedan od svetlih primera je, ukoliko imate zakup knjigovodđa, mora da obračuna poreze na taj zakup i da ih prijavi portalu porezke. To jest. porezko je, dakle, putem portala da bi se taj porez izmjerio, jer ga je potrebno izmjeriti pre plaćenja zakupa. Uh, ukoliko slučajno imate zaposlenog, obračun plata. Paušalci mogu da imaju zaposlene, dakle, ovaj preduzetnici su mogu da, ovi mogu da imaju zaposlene, obračun plata za, uh, za zaposlenog, opet zahteva uh, nekog računovodju. I ono što se, nažalost, dešava veoma često... U našem poreskom sistemu koji je, evo, doživao još jednu transformaciju tokom prethodnog vikenda, naime, nisu radili serveri zbog update-a, upgrade-a, promene ovoga ili onoga, ali u svakom slučaju, ono što se veoma često dešava, a to je sledeća stvar za paušalce svake godine se menja poziv na broj, svake godine se menja račun na koji je potrebno vršiti uplate i pošalci pa inače imaju, kako se zove, imaju četiri, ponekad manje, ali uglavnom četiri uh, uh, stavke koje mojeroje da plaćaju svaki mesec. U slučaju pogrešnog plaćanja, dakle plaćanja tačnog iznosa, ali na pogrešan račun, uh, to Ne znači da ste izmirili svoje obavezu, to znači da bukvalno vaša obaveza i dalje ostaje neizmirena i na sve strane mi se događaju slučajevi da pa koji je sve izmirio, nažalost ništa nije izmirio na pravi račun, tako da to u poreskoj u njihovom sistemu piše kao minus. Dakle, čak ponekad, znači ja se slažem da bi trebalo da bude, da pa bude toliko jednostavno da kaže, plati ovoliko to, do tog datuma u mesecu, na ovaj račun, na ovaj poziv na broj i za početak rešenja ima nekoliko strana nije jedna, pa dok se sve sabere pa je godišnja cifra, pa je podeljena pa kako se za pa se tu tačke zarezi ovaj, i to što recimo evo danas sam ovaj, imao problematiku da je klijent kucao tačku a da je elektrosko bankarstvo želelo na to mesto da se kuca zarez pa je ispadala ovolika cifra umesto one ispravne. I shodno tome, čak, nažalost, pošto je takav sistem i pa u šalcima je ponekada, ispostavlja se veoma često potrebam knjigovodđa. Dakle, da rezimiram, knjigovodđa je neko ko vaše poreze prijavljuje državi pozivajući se na svaku moguću, i to naravno ukoliko je dobar, pozivajući se na svaku moguću olakšicu koje je zakonodavac dozvolio kako bi vaše poreze potpuno legalno umanjio za ono što je država propisala da je moguće umanjiti, to jest, kako se zove, to jest, moguće, dakle, kako se zove, smanjiti i sravniti. Uh, obr, radi različite obračune, prijavljuje poreze i, kao što rekao, umanjuje ih u skladu sa zakonom. Kod pa u nema tog dela obračuna, osim kada su pitanje opet plate, zakup ili nešto slično i, uh, uh, kako se, i kažem, ovaj, i uli, ili, recimo, ukoliko dođe do greške, pa je potrebno preknježavati sredstva i da rezimiram ovaj današnji video time što nažalost, kod nas, u našem poriskom sistemu, preknježavanje i dan danas moraju da se nose u papiru i popunjavanje tog papira opet treba da radi knjigovođa to jest računovođa ja se nadam da ste zajedno sa mnom uživali u ovom lepom danu uh, Kao i svaki put do sada, ispod se nalaze linkovi kako nas možete kontaktirati, postavite slobodno pitanja, slobodno možete da lajkujete ovaj video, šerujte sa prijateljima i kao i do sada svaki put, želim vam lep provod.